I den här presentationen kommer jag att resonera kring ett tema som engagerar lärare och forskare världen över, nämligen behovet av en skolmatematik som är engagerande och utmanande för alla elever under hela deras skoltid. Men först vill jag belysa vad jag avser med skolmatematisk praktik. Som lärare har vi alla en uppfattning om vad skolmatematiken brukar gå ut på eller vad den borde gå ut på så att eleverna ska ha så goda utsikter som möjligt att lära sig just den matematik som är viktig enligt läroplanen och på just det stadium och i de klasser där vi jobbar. All sådan skolmatematisk verksamhet ingår i det jag avser med skolmatematisk praktik. Som högstadielärare är vi till exempel rätt så vana med att elever ska lösa uppgifter ur boken, eller jobba med problem av olika slag, medan vi kanske betraktar läkar och spel som mer ovanliga inslag i undervisningen. Vad skolmatematiken brukar gå ut på fanns även med då deltagarna i min forskning berättade för mig om sina skolmatematiska upplevelser medan de gick i högstadiet och då jag träffade dem ungefär tio år efter att vi slutat gymnasiet. Till exempel berättade en av dem om hur han i yrkeslivet tog sig an matematiska utmaningar på ett annorlunda sätt och med en större flexibilitet än vad han hade gjort då han sysslade med matematik i skolan. För honom hade framgång i matematikklassrummet ofta varit kopplat till att minnas matematikens regler och han jämförde arbetslivet jämförde med arbetslivet där det var viktigt att se sammanhang och att kunna kritiskt granska rimligheten i sina matematiska resonemang. I skolmatematisk praktik ingår också den personliga relation till matematik och den matematikidentitet man så småningom bygger upp därför att man deltar i skolmatematisk verksamhet. Till exempel genom att lösa uppgifter och problem av olika slag under grundskolans hundratals matematiklektioner. Men den personliga relationen till matematiken formas också utanför skolan. Till exempel bildar en sån elev som hemma ständigt hör berättelser om de svårigheter i matematik andra familjemedlemmar har upplevt helt säkert en annan slags relation till matematiken än den elev som hemma spelar olika slags matematikspel med sin familj och tillsammans med andra funderar på matematiken i spelet. Sammanfattningsvis menar jag allt som är skolmatematiska praktiker å ena sidan alla handlingar som bildar eller kunde bilda skolans matematiska verksamhet ur en persons synvinkel och å andra sidan hur de här handlingarna upplevs av personen. Forskningen har visat att finländska elever trots förhållandevis goda prestationer i olika slags undersökningar över åren utvecklar en allt negativare relation till matematiken. Under de tidiga skolåren säger elever vanligen, precis som Gerin, Aro och Ellen, att matematiken i skolan är spännande och att matematik är det roligaste skolämnet. Men sedan händer någonting som även syns då finländska elever senare under skolåren får frågor om hur de förhåller sig till matematiken i skolan. Av de finländska klassare som deltog i den internationella undersökningen TIMSS år 2011 var det bara en liten bråkdel som var ivriga på att ta del av den matematiska verksamheten i klassen och bara 10 procent av dem sa att de tyckte mycket om matematik. Varför slutar så många av våra elever uppleva matematiken i skolan som något positivt? även om deras matematikkunskaper fortsättningsvis är goda vid internationella jämförelser. Detta är en stor utmaning och visar att skolmatematiska praktiker som upplevs vara inkluderande av alla elever, verkligen behövs i våra klassrum. Någon kanske säger att det är omöjligt att alla elever skulle kunna uppleva matematisk verksamhet som något positivt. Eller till och med att det på något sätt hör till matematikens och matematiklärandets natur att även väcka negativa känslor. Eller kanske man hävdar att framgångsrik, framgång i matematik kräver vissa personliga egenskaper eller begåvning. Men det finns mycket forskning som säger att det här inte stämmer. Fenomenet att elever börjar föreställa sig matematisk verksamhet som något tråkigt och till och med skrämmande är i högsta grad anknutet till karaktären hos den matematiska verksamhet där de deltagit. Allt tyder således på att det går att skapa en sådan skolmatematik som upplevs som engagerande av alla elever och att alla kan lära matematik och fortsätta att förhålla sig positivt till matematisk verksamhet. Jag nämnde redan min forskning, som bland annat innefattade att elever fick möjlighet att berätta om sina skolmatematiska upplevelser. I den här studien intervjuade jag många elever medan de gick i högstadiet och jag träffade tre av dem på nytt tio år efter att de gått ut gymnasiet. Dessa tre elever hade en hel del gemensamt. De gick nästan hela grundskolan i samma matematikklass. Under högstadiet var matematikundervisningen i deras klass starkt fokuserad på problemlösning och hur man tänker då man löser matematikuppgifter. Även om klassens matematiklektioner nog fortsatte att följa ett mönster som vi känner igen som typiskt för skolmatematiken. Det vill säga att man först behandlar modellexempel som illustrerar den matematik som ska användas i dagens matematikuppgifter och sedan tillämpas modellen på nya uppgifter. De tre elevernas berättelser visade också att de var mycket ansvarsfulla under hela högstadiet och att de verkligen ville förstå den matematik som behandlades i skolan. Det var således inte så förvånande att de alla tre fick goda eller utmärkta matematikvitsord i olika slags utvärderingar under hela högstadiet. De tre eleverna i min studie, jag kallade dem Joachim Kristina och Nette, delade alltså många erfarenheter från skoltidens matematikklassrum. Men deras upplevelser skilde sig åt på en väsentlig punkt. De utvecklade mycket olikartade relationer till matematisk verksamhet, vilket speciellt för Nette betydde att hon upplevde en allt skarpare barriär mellan sig själv och de elever som i likhet med Joakim, tillsammans med läraren medverkade till att matematisk kunskap producerades i klassrummet. Till slut konvergerade hennes erfarenheter i en upplevelse av att, som hon säger som vuxen, sakna mattehuvud. Både Nette och Kristina berättade i början av högstadiet att de kunde tänka sig matematikrelaterade yrken. Men under högstadiet släppte de den tanken totalt, eftersom deras erfarenheter av matematiken i skolan anknöt till en starkt, regelfokuserad, hierarkisk, linjär skolmatematik som betonade individuellt arbete, säkerhet och snabbhet. Nette och Kristina hade inte heller känt sig delaktiga, då elever de beskrev som smarta diskuterade matematik i klassen under lärarens ledning. Att skapa delaktighet för alla elever i klassen är alltså mycket centralt för att matematik ska upplevas inkluderande. Som jag redan nämnde finns det mycket forskning som motsäger att deltagande matematisk verksamhet skulle kräva en viss slags matematisk begåvning. Trots det lever denna uppfattning kvar. Till exempel i vårt sätt att tala om elever som starka, och som smarta eller som svaga i matematik. Smarthet var även en viktig ingrediens i den delaktighet som Joakim gav uttryck för genom sin upplevelse av samhörighet med läraren och med andra elever som han kallade smarta. Medan Nettes känsla av exkludering från en sådan gemenskap blev allt större över åren. Jag tror därför att vår strävan att skapa inkluderande skolmatematiska praktiker måste samverka med att vi slutar prata om elever som tillhörande homogena grupper eller nivåer på basen av förmåga eller begåvning. Myten om att matematisk verksamhet kräver en viss slags begåvning upprätthålls i hög grad även genom den så kallade uppgiftsdiskurs som är väldigt vanlig under matematiklektioner i högre upp i årskurserna man kommer. Begreppet didaktiskt kontrakt som jag använder här innebär, kort sagt, den uppsättning tysta regler för undervisning och lärande som skapas och upprätthålls i lärares och elevers gemensamma möte med skolmatematiken. Typiskt för uppgiftsdiskursens didaktiska kontrakt är att man i klassrummet löser räckor av uppgifter som inte nödvändigtvis inbjuder eleverna till att formulera egna problem och att bilda en djupare förståelse för de matematiska idéer som uppgifterna illustrerar. Metaforen att klättra upp för en stege får belysa en sådan didaktisk ansats. Ett stort problem med uppgiftsdiskursen och dess tempo är att elevers bristande förståelse för grundläggande idéer riskerar att få negativa återverkningar längre fram och ett kedje då klassen redan gått vidare och börjat behandla nya matematiska idéer. Att elever löser räckor av uppgifter är bara ett uttryck för uppgiftsdiskursen. Det finns fler som du säkert kommer att känna igen. Elever som är vana med uppgiftsdiskursens matematikundervisning blir ofta frustrerade då de ställs inför problem som inte är entydiga. De förväntar sig vanligen bekräftelse från läraren eller från bokens facit om att uppgiftlösningen är korrekt innan det går vidare till nästa uppgift. I klassrum där uppgift i kursens så kallade didaktiska kontraktråder kan man ofta lägga märke till att läraren med lämpliga frågor leder eleven mot de idéer som läraren har i åtanke. Och då eleven sakte svar läraren förväntar sig är både lärare och elever nöjda. I en pågående undervisningssituation uppstår ett speciellt förhållande mellan lärare och elever i deras gemensamma möte med ämnet matematik. Detta utmynnar i en uppsättning regler för undervisning och lärande. I klassrummet syns ofta tävlan mellan eleverna om vem som hinner längst eller räknar snabbast och samarbetet eleverna emellan är ofta informellt. Och går kanske bara ut på att jämföra lösningar med varandra. Eleverna är ovana med att föra matematiska samtal eller diskutera matematik. Och det blir ofta osäkra ifall den här uppgiftsdiskursen bryts med hjälp av frågor som Hur blir det om eller hur kommer det sig att. Det vill säga den typen av frågor. Som skulle ha en större potential att fördjupa elevernas matematiska tänkande och därmed även i det långa loppet upplevas inkluderande av eleverna. Ett stort problem med uppgiftskursens didaktiska kontrakt är det snäva utrymmet kontraktet medge för eleverna att lära sig hur man argumenterar och resonerar på matematisk grund. Och att elever tenderar att utveckla ett slags lärarberoende genom att gång på gång söka och få lärarens bekräftelse på att deras matematiska resonemang är valida. Som Joe Boller påpekar behöver eleverna även få möta olika slags tillämpningar vars lösningar inte är så uppenbara. Jag har i min presentation resonerat kring skolmatematik ur olika synvinklar. Och jag ska avsluta med att lyfta fram metaforen undersökningslandskap som tankeredskap då man vill skapa en skolmatematisk praktik som har potential att vara inkluderande. I ett undervisningslandskap är det elevernas förundran och varförfrågor som är den starka drivkraften för att lära sig mera matematik och att argumentera och resonera på matematisk grund. För att undervisningslandskapet ska fungera måste således eleverna vara öppna för lärarens uppmaning eller inbjudan till att utforska det matematiska innehållet. I ett inkluderande matematikklassrum är kommunikationen i klassrummet mellan eleverna och mellan lärare och elever ständigt dubbelriktad. Å ena sidan mot de centrala matematiska idéer som eleverna ska utveckla en allt djupare förståelse för. Och å andra sidan mot att alla elever ges utrymme att söka sig fram och vara osäkra, att diskutera matematik med varandra och på ett respektfullt sätt utmana varandras matematiska tänkande. I det inkluderande klassrummet fokuserar lärare och elever tillsammans i högre grad på strategier för att komma vidare i problemlösningen en på att söka ledtrådar till vilka metoder som ska användas.